شوال کا چاند نظر آتا ہے ہم ایسے عجیب سے ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں کہ چاند رات ہے جی شاپنگ کرنے چلو چاند رات ہے جی ہنسی خوشی میں گزارو چاند رات ہے گھومنے پھرنے میں گزارو حالانکہ اگلے دن رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑے انعام و اکرامات کرنے ہوتی ہیں اس رات ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے تھے اس رات ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس رات ہم مساجد کا رخ کرتے کہ صبح ہمیں عید الفطر ملنے والی ہے وہ عید الفطر جس میں ہمیں پورے رمضان کا اجر دیا جائے گا اب جیسے صبح سے شام تک ایک مزدور مزدوری کرے آخر پہ آ کے غلطی کر دے اس کو مزدوری نہیں دی جاتے مالک اس کو کچھ نہیں دیتا سارا دن اس نے کمائی کی سارا دن محنت کی آخر پہ کے غلطی کار جائے تو سب کچھ ختم ہم بھی ویسے ہی ہیں پورا رمضان محنت کی جب باریائی لینے کی تو ہم مصروف ہو گئے کھیل کود میں تماشے میں مشغول ہو گئے گلی محلوں میں مشغول ہو گئے اپنے معاملات میں مشغول ہو گئے اور علمان وال حفیظ رمضان المبارک کی یہ بابرکت راتے ہیں. یہ پتہ نہیں دوبارہ ہمیں نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں اس میں ہمارے نوجوان بچے راتوں کو میچ کھیلتے رہے یہ راتیں میچ کھیلنے کے لیے نہیں تھی دن کو سو سو کے گزار دیا موبائل چلا کے گزار دیا گانے سن کے گزار دیا یہ رمضان اس طرح گزارنے کے لیے نہیں آیا تھا یہ رمضان تو آیا تھا کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ دیں یہ رمضان تو آیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہم وہ کام چھوڑتے جو ہم پہلے کرتے تھے لیکن کوئی شہ نہیں بدلی جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے دوران رمضان بھی ہم ویسے رہے اور رمضان کے بعد بھی ہماری حالت ویسی ہوتی ہے کوئی نہیں بدلے تو پھر رمضان المبارک میں جو ہمیں مشق کرائی گئی رمضان المبارک نے جو ہمیں سبق دیا اس کو ہم نے یاد تو نہیں کیا وہ تو بھول گئے ہم رمضان المبارک نے ہمیں سبق دیا کیا مسلمانوں اپنی زندگی کو روزے کی طرح گزارنا ہے ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جھوٹ سے بچانا ہے گناہ سے بچانا ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا کسی کو تکلیف نہیں دینی نماز قزا نہیں کرنی تو یہ ہمیں مشک کروا کے جاتا ہے رمضان المبارک کے بعد اگر ہم پھر اسی اپنی پرانی زندگی میں لوٹ جائیں تو پھر رمضان المبارک سے تو ہمیں کچھ نہ حاصل ہوا اب ہم ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے ابھی ہمارے پاس وقت ہے مغرب تک کا ٹائم ہے اس دوران ہم علیحدگی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یار اس رمضان المبارک نے ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا اس رمضان المبارک میں کیا ہم اپنے رب کو راضی کر سکے۔ کیا اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی کیا اس رمضان المبارک میں ہم نے وہ کام چھوڑے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے کیا اس رمضان میں ہم نے نیت کی کہ آج کے بعد ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے کیا اس رمضان ہم نے یہ نیت کی کہ ہم سنت کے مطابق اپنے چہرے کے اوپر سنت رسول سجائیں گے کیا ہم نے یہ نیت کی کہ اس رمضان المبارک میں جو ہم نے مشق کی ہے اسی طرح ہم پورا سال رہیں گے نہیں بس ہم نے بھوکے کاٹیا صبح سے شام تک بھوکے رہیں بس پھر افطار کر لیا سیر کر لیا افطار کر لیا یہ ہمارا رمضان گزرا یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت برکتیں لے کر آیا تھا بہت رحمتیں لے کر آیا تھا لیکن افسوس افسوس کہ ہم اس رمضان المبارک میں رب تعلیٰ کو راضی نہ کر سکے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکے یہ رمضان بھی گزر گیا